Ahoj, vítejte, v tvoření nás baví. Dneska si vyrobíme panenky. Takhle budou vypadat. Budeme potřebovat kapesníky, lepidlo, nůžky. Knížku, tyčky do uší, bavlnu, fixy. Nejprve si vezmeme knížku. A bavonu. Najdeme si konec nebo začátek. Obomotáme si to a začátek si podržíme. 20krát to obomotáme. Můžeme víckrát nebo i míňkrát. Pak si to vezmeme, zastřihneme a uděláme uzlík. Uzlík raději udělejte na dvakrát, aby vám to tam líp drželo. Sundejte a zastřihněte ocázky. Pak uděláte. Pak si vezmete kapesníky a položíte si je a složíte. Nejprve si ho rozložíte úplně, pak si ho přeložíte na menší a na nejmenší. Pak si vezmete tu bavanu, dáte ji do poloviny, přetočíte Přížijte a ohnete. A takhle by měla mít vlasy. Pak si vezmete malou šňůrku a přivážete to na uzlík. Někdo vám to zatím takhle podrží. Znovu odstříhnete očásky. Pak si srovnáte ty vlasy, ustřihnete je na obou stranách a abyste ani jednu nepřistřihli. Pak, jak to máte, tak si zastřihnete konečky, ale taky nemusíte. A pak to stačí už jenom pomalovat. Vezmete modr nějakou fixu na, na oči. A nějakou fixu na nos a červenou fixu na pusu. Jí klidně i přitom při udělejte obočí. Pak nemalujte šaty. Pak si vezmeme měte ptyčky a lepidlo. Namatlejte si tyčku a taky pod tou panenkou si to namatlejte. A takhle vám někdo bude metlat tyčky a vy je tam budete dávat. Nejprve ruce a lepte to přímo zhruba v tom prostředku, jak jste to, um, jak jste to pře přehýbali. Pak i nohy a pak zatlačit a dát dolů. Pak už stačí vzít jenom nějaká barva a nadbarvit botičky. A ručičky. A takhle máte hotovou paneňku. A takhle to máte celé hotové. Tak ahoj! ahoj.